Ja Jenni. Kiitos. Paljon kiitoksia ja tervetuloa meidänkin puolesta. Täällä siis digiopettajat, Maria Eerola-Leino, moi ja Jenni Palainen, moikka. Ja ollaan kokopäiväisiä digiopettajia Raumalla ja tässä meidän hienot sertifikaatitkin näkyy. Eli, eli ollaan käytännössä Googlen ykkös- ja kakkostason sertifikaatit suorittamassa viime vuonna. Ja Rauhalla lähtökohdat tälle hankkeelle oli, oli siis se, että, että meillä hankittiin 4-9-luokkalaisille ihan henkilökohtaiset Chromebookit. Ja näin ollen ykköskolmosilla on sitten vähän koulusta riippuen niin yhteiskäyttökoneita, vähän erilaisia. Siellä on Windows-koneita ja myös Chromebookkeja. Ja tämän vuoksi Uudet lukutaidot-hanke lähti Raumalla liikkeelle. Me kaksi digiopettajaa ollaan, ollaan tässä mukana ja meillä on hyvä porukka 15 opettajaa ryhmineen tuolla kentällä. Ja he pilotoivat tämän lukuvuoden aikana 2122 näitä sitten meidän antamia tehtäviä tai, tai suunnittelemia tehtäviä. Ja niitä on siis eri kouluista, eri luokkaasteilta siellä on, on aineopettajaa ja erityisopettajaa ja, ja myös luokanopettajia. Oliko näkyviä, että ollaanko ihan varmoja kehityssuunnasta, jollain, tuli mikki auki vai tarkoituksella vai vahingossa? Ja... ja... Tämän hankkeen tuotoksena tämä materiaalipankki ja sitten myös päivitetty TVT-strategia ja on tarkoitus, että tämä tulee koko kaupungin perusopetuksen käyttöön sitten ensi lukuvuonna. Ja näiden pilotointien aikana niin sitten siellä niin opettajat kuin kun tehtäviä tekevät oppilaatkin, niin antaa meille palautetta. Meillä on siihen oma lomake, jolla me sit saadaan vähän sieltä kentältä tietoa. Tietoa, että miten, miten meidän ohjeistukset on ne ollut riittäviä ja paljonko niihin on mennyt aikaan. Me ollaan sitten niitä tarvittaisi voitu myös muokata. Tähän mennessä on tullut aika kivakin palautetta, että tehtävät on kyllä otettu riemulla vastaan, että niitä on, niitä on lähdetty hienosti tekemään. Ja tosiaan nelosuokkalaisilla se vielä, että, että ne on niin neljännestä ylöspäin niin enemmän omaa tuottavia, kun ykköskolmosilla on lähinnä niin, että opettaja heijastaa ei heijastaa ja sitten jokainen tekee siellä niillä lainalaitteilla. Mitä tavoitteita me sitten on asetettu tähän, niin se, että tulisi se kaikkien oppilaiden tasavertainen osaaminen. Ja nimenomaan peruskoulun päättyessä. Tuodaan näkyväksi sitä, mihin näiden uuden lukutaidon osaamisen kuvauksiin tehtävät vastaa. Ja tässä on huomattu, että paljon sieltä kouluilla jo, jo tehdään. Et, et ei ole nyt tarkoitus, että on uutta ja ihmeellistä ja taas, taas lisää, lisää uusia juttuja, vaan, vaan se myös, että käytetään hyödyksi jo niitä, mitä, mitä sieltä kouluilla on. Eli, eli heillä on siellä jo valmiita, paljon hyviä digijuttuja, niin me ollaan niitä sitten pyydetty, pyydetty ja muokattu niitä sitten ja jaettu tänne materiaaliin. Ja tavoitteena, että se olisi opettajille mahdollisimman valmista, eli ei, ei tarvi olla mitään etukäteisvalmistelua. Ja riippumatta siitä, että mitkä just ne omat taidot, vaikka sheetsiin tai, tai taulukkolaskentaa yleensä, niin että jos tuntuu, että apua en osaa, niin se, että näiden meidän ohjeiden kanssa, niin niistä jokainen opettaja selviytyy. Ja tarkoituksena on, että oppilaan edistyminen tällä digipolulla, niin meidän kunnassa on päädytty siihen, että se tulee vilmaan. Eli ne merkittäis sitten sinne sitä mukaan, kun tehtäviä tehdään, miten sitten luokanopettaja sen haluaakin, että aina suoritusten jälkeen vai, vai kootusti sitten joku muutaman kerran lukuvuodessa. Mutta sitten ne seuraa siellä oppilasta kätevästi, eikä ole mikään erillinen äh, vihkonen, mikä mahdollisesti sitten jo joltain on mennyt hukkaankin pari kertaa, niin, niin näin, näin ne säilyy sitten säilyisi siellä myös. Ja tässä on nimenomaan tarkoitus se, että sitten se tuleva opettaja näkee vilman kautta oppilaan kohdalta, että mitä sitten se oppilas on jo tehnyt. Että jos vaikka vaihtaa alakoulun aikana toiseen kouluun Rauman kaupungin sisällä, niin sitten se uusi opettaja pystyy katsomaan, mitä se on tehnyt, että okei, me ollaankin tehty jo näitä aikaisemmin, niin nyt tämän oppilaan kanssa täytyy kerrata tätä asiaa sitten vielä. Joo. Ja ajatus, että pienillä askelilla, pienet askeleet ja pienet tavoitteet ja selkeät ohjeet, niin sitten niillä päästään kivasti lopputulokseen ja tulee niitä onnistumisen elämyksiä, mikä, mikä on sitten tosi kiva homma. No sitten oikeastaan mennään ö, siihen virallisesti siihen meidän materiaalipankkiin, että me tullaan tuomaan tämä materiaalipankki sitten tuonne AOE.fi-sivustolle tämän kevään aikana. Se on nyt vielä keskeneräinen. Me näytetään teille sitä nyt hetken kuluttua, mutta sitten kun se tulee valmiiksi tämän kevään aikana, niin sitten se tuodaan valmiina sitten sinne AOE.fi-sivustolle, eli sieltä sen sitten pystyy kuka tahansa sitten katsomaan ja ja, ja olemaan, tai käyttämään niitä tehtäviä. Ja on todellakin, meillä on Chromebookit ja Google-ympäristö, niin nämä keskittyvät pääsääntöisesti Google-ympäristön käyttöön näissä TVT-tehtävissä ja näissä. Että sitten siellä ohjelmointipuolella tulee olemaan sitten meidän digivälinen lainaamon tarvikkeiden avulla tehtäviä juttuja, mutta että nämä TVT-asiat keskittyy kyllä täysin Google-ympäristöön. No mä tästä näytän. Noin, eli ollaan tehty Saitsilla tämmöinen Raumalainen digipolku-sivusto, missä sitten tässä ihan etusivulla on, vaan että mitä meidän ajankohtaista on hankkeessa ja sitten pääsee noille valtakunnallisille kotisivuillekin katsomaan, ja jos meihin haluaa olla yhteydessä, niin voi lähettää sähköpostia sitten täältä. Tämä on nyt tällä hetkellä vain niiden pilottiluokkien käytössä. Ja sitten tämä on jaettu kyllä sinne meidän Uudet Lukutaidot-hankkeen sivustolle, että sieltä pystyy, pystyy tota noin sitten nämä muut hankekunnat olemaan meihin yhteydessä halutessaan. Mutta jatkossa sitten kuka tahansa voi olla meihin yhteydessä. Me ollaan tehty tämä jako ykköskolmoseen, neloskutoseen ja seiska-ysiin. Ja johtuu siitä, että meillä tosissaan ne henkilökohtaiset kromepuukit, niin kuin Mariel sanoi, niin alkaa vasta neloselta. Ja sen takia Mariel tuossa äsken sitä sanokin, että ne ykkös-kolmosen tehtävät on enemmän semmosia opettajajohtoisia ja sellaisia Ja sitten nelosesta eteenpäin vasta sitten tehdään ehkä semmoista, että kopioidaan tehtäviä omaan kansioon ja näin. Mutta täällä on siis joka luokkaasteelle asteelle niin on jaettu näitä tehtäviä, niiden uudet lukutaidot osa alueiden mukaan. Ja jos täältä nyt sitten avaa vaikka ton TVT, niin täällä on tällaisia, myöskin Uudet lukutaidot- väliotsikoita. Niin kuin huomaatte, ei ole vielä ihan, ihan valmista. Eli vastuullisuus- ja turvallisuuskohdassakin lukee, että tehtäviä tulossa. Mutta jotakin siellä sitten jo on. Ja täältä jos nyt ottaa tämän doxin käytön, niin esimerkiksi 1.3. luokan doxin käyttö, jos me laitamme sen ihan isoksi, niin Onko se sitten helpompi katsoa? Noin, taas näitä hassusti väärällä sivullakin siellä Noin, kokeillaan nyt. Eli opettaja haluaa opettaa DOCS-tekstitiedoston tekemistä oppilaiden kanssa. Meillä on täällä sitten aina tavoitteet, mitkä tulee suoraan sieltä uudet lukutaidot osaamisen kuvauksista, jolloin se opettaja niin näkee sen, että mihin uudet lukutaidot osaamisen kuvauksen tavoitteisiin tämä tehtävä tulee vastaamaan, kun me oppilaiden kanssa näitä tehtää. Sen lisäksi tässä Doksin puolella me ollaan laitettu vielä niin se, että mikä on ajatus siitä, että kun se oppilas siirtyy neljälle luokalle, niin mitä hänen tulisi osata? Koska ne kaikki ohjeet on tässä. Mutta me ollaan pistetty tuonne huomio siitä, että käytä aikaa yhden asian läpikäyntiin. Me ollaan tehty selvyyden vuoksi ne kaikki tähän samaan diaan, mutta opettaja voi ottaa sieltä vain yhden osa-alueen ja sitten jonain toisena päivänä toista. Et ei olekaan tarkoitus, että nyt kun me aloitetaan tämä, niin tämä täytyy tehdä alusta loppuun asti, vaan siihen voidaan sitten palata useamman kerran siihen samaan diasarjaan ja tehdä taas vähän eteenpäin. Faktahan on se, että näitä täytyy tehdä tosi monta kertaa, jotta niistä tulisi semmoinen niin automaatio. Että se, että yhden kerran ää, tekstin kokoa muutetaan tai, tai lisätään tiedostoon kuva, niin ei se jää sille oppilaalle mieleen, vaan näitä täytyy tehdä monta kertaa, niin silloin voi aina palata tähän diasarjaan, jos haluaa. No sitten siellä on monesti tällainen joku, että kun täytyy ensin tehdä jotakin, jotta pääsee sinne tässä tapauksessa DOCS-tiedostoon, niin meillä on ohje siihen edelliseen. Eli kun oppilaan pitää kirjautua Google-tunnuksilla, niin sitten me on tähän laitettu dia siitäkin, että jos ei se oppilas muista, miten sinne kirjauduttiin, niin sitten hän voi sen tarkistaa siitä toisesta tehtävästä, missä se on opetettu. Sen jälkeen on ihan yksityiskohtaisia ohjeita, miten mennään. Mä aika nopeasti käyn nää tässä läpi. Me ei nyt opiskella tätä asiaa, vaan me <tos> näytetään, miten tästä tapahtuu. Eli ensin avataan Chrome-selain ja sitten haetaan kansio, mihin se laitetaan. Ja sen jälkeen on, että miten tehdään tyhjä dokumentti ja sitten muistutetaan nimeämisestä ja sitten annetaan vasta se tehtävä, mikä tässä tapauksessa, saat kirjoita opettajan ohjeiden mukaan tekstiä. Samalla tavalla tämä jatkuu. Mä näytän nyt ihan tästä. tästä tota noin, sitten, täällä on näitä dioja enemmänkin. Siellä on sitten vaikka viimeisenä vielä niin kuvan liittäminen. Mun siinä tuli ne kaikki alun, alun diassa olleet asiat sitten käytyä. No miten tämä sitten jatkuu tästä eteenpäin, niin me ollaan koitettu tehdä semmoista jatkumoa sinne ylemmille luokille. Eli kun ykköskolmosella päästiin tähän, että kuva on tänne liitetty tänne tiedostoon, niin sitten kun mennään nelos kutosella DOCS tiedostoon niin siellä jatketaan siitä, mihin jäätiin ykköskolmosella. Eli nyt tuodaankin tänne toksiin lisäksi tutkityökalun ja lähdeviitteen harjoittelu. Ja silloin täällä on taas sitten ne uudet lukutaidot, tavoitteet. Huomaatte, että niitä on jo enemmän sitten. Siellä kuullaan isompia. Ja jälleen, nyt mennäänkin suoraan sitten siihen, että tehän osaatte tämän jo, voidaan lähteä tästä ja sieltä taas työ- ja dokumentti. Ja sitten ruvetaankin opiskelemaan, että mitäs kaikkea täältä pystyykään tekemään. Eli huomaatte tästä sen, että on ajatus siitä, että silloin se oppilas, oppilas osaa jo ne, mitä on aikaisemmin. Nyt tietenkin, kun tämä on uusi juttu, tätä ei ole ollut vielä, niin ollaan puhuttu, että siellä ne... Yläkoululaisetkin katsoo näitä alakoululaisten ohjeita tällä hetkellä, koska eihän he ole tehnyt tätä vielä. Eli käydään tarkistelemassa myös sieltä alakoulun puolelta. Ja sen takia se onkin ihan kiva, että ne on tuossa samalla sivustolla kaikki. Niin sitten se opettaja voi katsoa, että okei, että otetaankin tuolta nelos korista se meidän homma tälle päivälle, jotta sitten päästään sinne seiska-yksien sitten seuraavaksi. Tässä voi vielä sen heittää, että se on opettajalle kauhean näppärä, että hän luo itselleen siitä kopion ja hän voi nimetä sen sitten vaikka just sen tietyn oppiryhmän tai luokan mukaan vaikka 7G-harjoitusdoksiin. Eli ei sen tarvitse näkyä siellä oppilaalle, että on joku neloskutosten treeni just näin. <tot> treeni> Ja, ja sitten, sitten voi jakaa classroomissa esimerkiksi, meillä on kovassa käytössä classroomit täällä, niin se on niin ollut se, että tavallaan se jakokanava näihin tehtäviin, Et opettaja jakaa classroomissa tehtävät, mitä oppilaat sitten tekee. No sitten nopeasti vastaava nelosesta ysiin, niin, niin tota on tämä slidesin käyttö. Mä en nyt ihan avaa tätä sen enempää muuta, kuin näytän tästä tai siis avata tuota diaesitystä erikseen, mutta sielläkin on taas nuo tavoitteet. Ja sitten siellä on nyt sitten jo oletetaan, että se oppilas osaa hakea kansion ihan ilman mitään erillisiä ohjeita. Ja sitten avata slidesin ja sitten lähdetään harjoittelemaan sitä, että miten tätä slidesia eli diaesitystä sitten tehdään. Loppujen lopuksi päästään, päästään siihen Siihen tilanteeseen, että täällä on kameran käyttöä ja kuvan lisäämistä, mitä voi sitten täältä tehdä. Ja tähän päästään alakoulun puolella ja sitten yläkoulun puolella slidesiin liittyy siirtymät ja animaatiot. Eli oletuksena taas on se, että osataan se, mitä on alakoulus tehty ja tässä on nyt taas tämmöinen tarvittaessa kertaa, slidesin perusteet ja sitten se vie taas siihen neloskutosen diasarjaan. Ja täällä sitten harjoitellaan efektien laittamista ja et mi mitä ne niin on ja sitten niin tota, objektin animaatiota myöskin, eli kun tämä on tässä diaesityksessä niin hiiri häipyy. Eli miksi tai miten tämä tehdään, on siinä se animaatiossa sitten se ohje. Ja täältä taas yksi ohje kerrallaan se opettaja voi, voi sitten näitä tehtäviä viedä eteenpäin. Ja sitten oppilas. oppilas saa tehdä joko täysin ohjeen mukaan, ja opettajakin voi käyttää tätä täysin ohjeen mukaan, tai sitten opettaja voi sitä omaa kopiotaan tietenkin vielä muokata ihan mieleisekseen, että jos hän haluaa sen johonkin tiettyyn oppiaineeseen tai tiettyyn sisältöön muokata, että tehdään suoraan joku heidän kirjan, juttuun liittyvä vaikka johonkin historian esitelmään ja siinä käytetään objektin animaatiota, niin sitten se voi se ohjeen suoraan se opettaja muokata siihen historian oppitunnille sopivaksi. Sen lisäksi tässä oli nyt muutama tämmöinen esimerkkitehtävä, että millaisia me on tehty ja nimenomaan me on haluttu tehdä tämmöisiä diasarjoja siitä syystä, että nämä muuttuu aivan todella nopeasti. Jos me tehtäis opetusvideoita, ja me tehtäis nyt tänä keväänä opetusvideo, niin se olisi todennäköisesti vanhentunutta tietoa ensi keväänä. Niin me haluttiin, että ne on tämmöisiä tiasarjoja, joita me pystytään sitten muokkaamaan nopeastikin sitten, jos se alusta muuttuu. Googlehan tosi paljon kehittää omia ydinsovelluksiaan koko ajan, niin jotta me pysytään sen niinku ajan hengessä ja pysytään koko ajan siinä allonharjalla mukana, niin ne täytyy olla sellaisia, ne, ne tota opettajien materiaalit, että ne on helposti, helposti muokattavissa siihen uuteen. Jos vähän muuttuu ulkonäköisellä sivustolla tai jos tulee joku uusi toiminto, niin se saadaan nopeasti helposti sinne lisättyä ilman, että täytyy lähteä ihan alusta asti tekemään uudestaan. Mutta sen lisäksi meillä on täällä siis media ja ohjelmointi, jotka on myös uudet lukutaidot osa-alueita. Ohjelmointi on ö, hyvinkin, hyvinkin vielä kesken, on vasta loppukevään asia meillä, mutta mediaan ollaan pikkasen päästy jo pureutumaan. Ja tuota, täällä on muuten hienoja raumalaisia maisemia kuvissa, jos haluaa niitäkin ihailla samalla, niin me ollaan paljon käytetty myös tällaista valmista materiaalia. Mediataitokouluja, kavia, mediametka on täynnä valtavan hienoja. Valmiita tehtäviä ja me ei lähdetä keksimään pyörää uudestaan, vaan me tuodaan niistä kaikista upeista sivustoista ne tähän samaan paikkaan, jotta opettajan ei tarvitse etsiä niitä, vaan ne on siinä jo olemassa. Hän pääsee siitä suoraan. Esimerkiksi Kavin alakoulun polku on tuotu tähän, että Päästä, ja siellä on valtava määrä hienoja tehtäviä. Samaten meillä on median tuottamisessa. Ollaan tehty tämä sähköpostin käyttö, esimerkiksi on semmoinen tiasarja, mutta sitten on tuolla 7 ja 8 Mediataitokoulu harjoittelee uutisen tekemistä ja tulevaisuuden uutiset. Niin kun me löydetään tällaisia hyviä tehtäviä, niin tottahan me käytetään niitä. Jolloin, jolloin se opettaja saa sitten myös sitä kautta hyvinkin monipuolista sisältöä niille oppitunneille, ettei se ole aina se diasarja, vaan sitten se voikin olla joku tämmöinen video ja siihen liittyvä tehtävä. Lisämateriaali Joo. Ne Joo. Eli lisämateriaalia välisivustolla, niin ollaan tuotu nämä, nämä tota, noin polku- ja medialukutaitoon ja polku- ja ohjelmointiin. Niin, tota, Täältä löytyy linkit. Täällä on nyt esiopetus ja kuudes luokka, niin siellä on linkit. Niin tota, myös oh, Joo, mm. joo. että otettiin tähän sitten tämä Eskari alkuopetus sitten erillisenä, koska vaikka meidän tämä materiaalipankki on niin ykkösestä ysiin, niin meilläkin kouluissa on sitten niitä pienryhmiä, joissa on nollaluokkalaisia, niin sitten myös heille saataisiin jotain Tähän. Ja sitten pystytään tähän tuomaan tulevaisuudessa toivottavasti sitten vielä varhaiskasvatus ihan kunnolla mukaan, niin sitten saadaan toi lisättyä tänne sitten niin Täällä on tämmöinen, niin mihin tuodaan sitten näitä valmiita materiaaleja sitten, mitä on, on tehty, tehty tämmöisiä oppaita esimerkiksi. Ja tämä on tämä digiturva täällä hyvinkin tyhjä vielä. Me ollaan tällä hetkellä tekemässä, meillä tuli Sellainen tilanne, että tämä ehkä eniten pilottiryhmissä aiheutti sitä, että kuka ottaa vastuun tuosta asiasta. Kun se ei mene minkään oppitunnin sisälle suoraan, että okay, varsinkaan yläkoulussa, että minkään oppiaineen sisälle, vaan se on vähän semmoista, että millainen tämä tekee. Me ollaan nyt päädytty siihen, että me ollaan tehty tämmöisiä digiturva valmista materiaalia, jonka me käymme pitämässä joka koululla, etäyhteyksillä tällä hetkellä ainakin, niin, tuota, niin tulisi tällainen ainakin kerran vuoteen sitten oppitunti tästä digiturvasta ja siihen liittyviä tehtäviä, mitä opettaja luokanvalvoja voi siellä sitten oppitunnilla käydä sitten lisäksi vielä läpi. Sen lisäksi ollaan suunnittelemassa sitten mahdollisesti monialaisia viikkoja tämän digiturvan turvan ympärillä, koska se on kuitenkin tosi tärkeä asia myöskin käydä läpi ja helposti jää sitten vähän pienemmälle huomiolle siellä koulussa. Tietosuoja ja tietoturva on, on kuitenkin se, se, mikä täytyy olla kunnossa aina ja joka päivä, kun koulussa oppilaiden kanssa näitä asioita tehdään, niin se siellä, siellä taustalla niin on hyvä, että sitä pidetään myös yllä. Yes. Sen jälkeen me sanotaankin kiitos ja, ja meihin saa toki olla yhteydessä, siinä on meidän sähköpostit, että jos haluaa tietää lisää, nyt jos jollain on jotain kysyttävää,